Nosaltres des del govern eh, hem endecat un model d'innovació basat en la quadruple èlix de la innovació. La quadruple èlix de la innovació és, un, és, un, és una gestió de la innovació on involucra govern, coneixement, empreses i molt importants ciutadans. És un, és un model que és innovador eh, en, tot, en tot el món, especialment a Europa, i que ens permet generar innovació des de les necessitats del usuari o de les necessitats del ciutadà. O sigui, és el ciutadà el que demana què és el que necessita i a partir d'aquí com es comença a desenvolupar solucions i serveis dirigides al ciutadà. Aquest model, com et dic, és un model innovador i és un model que altres països del món ens estan copiant aquí a Catalunya, i especialment en l'àmbit de la mobilitat. Per poder desenvolupar-lo, una de les coses que hem creat ha estat la Mobile World Capital, que és l'evolució de la Mobile World Congress, al qual tenim diferents pilars que tenen la Mobile World Capital. Un d'ells és el Mobile World Hub, que és l'espai on agafem empreses tecnològiques i empreses no tecnològiques i les posam a treballar conjuntament per desenvolupar aquestes solucions. Per a un altre costat tenim el Mobile World Lab, que és això que tenim aquí darrere, que el que pretén, o el que vol ser és un espai col·laboratiu on tots els centres tecnològics de coneixement de Catalunya es posin a treballar conjuntament per poder dotar de coneixement aquelles solucions que surtin de la Mobile World Capital. Tanmateix, Tenim la xarxa de telecentres i la xarxa de Living Labs, que són les que doten també d'aquesta necessitat a les solucions que es creen des de la Mobile World Capital i que acaben desenvolupant-se en el Mobile World Lab amb tot el teixit de coneixement de Catalunya. I per últim tenim l'impuls del Govern de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona i d'altres ajuntaments del país que fan que tot això passi. Com he dit que és un model molt innovador a permet que la recerca vagi dirigida a la innovació. O si sigui, canviem el paradigma de, des de recerca a innovació a innovació nan cap a recerca. Gràcies a tot això eh, o la gràcia o la dificultat de tot això és de quina maneras que fas aquest mar de treball on cada un dels agents, sense perdre la seva identitat, pertanyi a aquest grup de treball. Aleshores no? els agents que tenim, per exemple, dintre de la Mobile World Capital, que és l'eina industrial de tot aquest quadrupleèlix, Tenim a la Generalitat de Catalunya, tenim a l'Eat espanyol, tenim a l'Ajuntament de Barcelona, Fira de Barcelona i la GSMA, que és l'Associació Mundial d'Operadores i Empreses Tecnològiques de Primer Nivell. Per un altre costat tenim el Mobile World Lab, que ha començat inicialment amb Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, CTTC, IDOSCAT, Barcelona Digital, i eh, Universitat, de, Universitat Politécnica de Catalunya, l UPC i que està gestionada a dia d'avui per un equip tècnic de la companyia que és el Parqueno. Després tenim la part més ciutadana, o com et dic tenim la xarxa de telecentres Punts TIC de Catalunya i la xarxa de Libin Labs, on aquí podem trobar, per exemple, dos referents com són Neapolis o eh, CityLab. I, per últim, des del govern de la Generalitat de Catalunya, doncs estem des del Departament d'Empresa i Ocupació, especialment des de la Direcció General de Telecomunicacions, apretant perquè tot això passi i, i, i acabi sent un cas d'èxit a nivell mundial. Fins ara, els Puntic, el que nosaltres coneixem com a Puntic, eren uns espais on l'usuari accedia a les noves tecnologies. Els Puntics tenen d'evolucionar a un espai d'innovació un espai on l'usuari sigui el que vagi allà i quan tinguis una idea puguis desenvolupar aquesta idea amb una persona que t'ajudi a fer-ho i que et porti pel canal de la innovació fins a arribar a empresa. O sigui, si nosaltres ho agafem al revés, si nosaltres agafem des de l'empresa no tecnològica, empresa tecnològica que acaba treballant a la Mobile World Capital, baixa a treballar al Mobile World Lab i acaba, o millor dit, col·labora amb el ciutadà, aquest camí que nosaltres hem creat des de l'empresa cap a baix, en aquest sentit, també el podem fer a l'inrevés. O sigui, un ciutadà o un emprenedor que vulgui desenvolupar una solució pot anar al punt TIC o als Living Labs, a partir d'aquí començar a col·laborar amb el Mobile World Lab i llançar el seu producte o servei a través de la Mobile World Capital. Primer tot eh, seran els serveis que realment utilitzaran els ciutadans. No? Eh, a veure, una de les línies que estem treballant és la Personal Head Folder eh, que des del teu telèfon mòbil podràs tindre la teva, la teva carpeta personal de salut. Aleshores, amb això podràs anar a qualsevol metge, eh? i amb el, li al teu metge a aquest mòbil, a, a la informació que et dona el teu mòbil, doncs ja tens un accés a un servei que fins ara no es té. No? Però ja no només aquí a Catalunya, sinó que es podrà fer a nivell mundial. Els projectes que fem des de la Mobile World Capital, Mobile World Lab, són projectes amb una visió clarament internacional, no ens volem focalitzar només a Catalunya. El que sí que ha de és que qualsevol projecte que surti de Mobile World Capital o Mobile World Lab té que estar a Catalunya, a part que estigui en altres països. Jo he participat des de l'inici en el procés de primer de concurs al qual hem participat en el al concurs al bit de la Mobile World Capital i des del primer moment vam veure que estàvem creant una nova indústria. O sí, sigui, tenim l'oportunitat de crear una nova indústria. Molts polítics han comparat això amb les, amb les Olimpiades de Barcelona. Jo crec que anem molt més. No? Les Olimpiades de Barcelona són 15 dies, tot i que hi ha una gran transformació de la ciutat. Això tenim 6 anys, perquè va des del 2012 fins al 2018, per crear un canvi d'indústria i oferir uns serveis diferenciadors a les nostres ciutadans. O sigui, en aquests moments eh, es pot dir que Barcelona i Catalunya som la, el centre de les tecnologies mòbils al món, o sigui, el món ens està mirant i això ens dona una oportunitat de poder, eh, que les nostres empreses, els nostres ciutadans, els nostres eh, estudiants, o sigui, la nostra vida canvi radicalment amb una tecnologia disruptiva com és les tecnologies mòbils.